انتي باغي واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشره ما يعودش الهضره يكون راجل لامرا لا لا بزاف على درويش انتي باغي واحد يكون دمه بارد غلطي ما يدويت تلعب عليه العشره ما يعاودش الهضرايك والراجل مرانا بزاف على درويت مليتش ليك ما تلقي ليا بزاف عليك وصايب تلعب ليا بالزفه سيدنا